Росіяни облаштовують вогневі позиції на реакторах Запорізької АЕС. Про це повідомив Суспільному речник Сил оборони та Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Облаштовують там за допомогою мішків з піском та ставить вогневі точки, що є дуже небезпечним. Відповідно, є ще інформація також по Запорізькій атомній станції, що ворог завіз на саму станцію досить велику кількість продуктів амуніції і є таке, є таке припущення, що ворог найближчим часом не буде випускати працівників атомної станції, які працюють там позмінно, так як у них своїх фахівців подання атомної станції просто немає. Олексій Дмитрашківський зазначив, що на Запорізькому напрямку ворог продовжує вести контрбатарейні дуелі та оборонятися. Продовжує будувати фортифікаційні споруди, займається мінуванням території, ну, очікувані контрнаступи. На Запорізькому напрямку, там більше, будемо казати, там зосереджена така тилова частина, яка займається забезпеченням безпосередньо Бахмутського напрямку та Авдіївського напрямку.